طلاح. تنشدني شو ما جيت يا عم جيتك تنشدني شو ما جيت يا عم جيتك <هيك> اياك او ما قل لك سويت من مالقيته <مهدي> من النجف لالهنين لأزرعها كراشا وران بتك يا عدنان خافت عثر وتطيح يا يما ثبتك يا عدنان ثبتك يا عدنان خافت عثر وتطيح ثبتك يا الحله صباح حله سجاد حله محمد ابو شوارب سيد علي زيدك يا شوف بعينك شوف احلى المديري بعد روح خلي تفيدك الخضره يلا الشيل مبيدي بعد الشعباوي من الشعباوي سيوفه عبيدي من الشعباوي لال زياد بعد ال زياد الغماد شيلع قلع وأحلى التوذي سلام البجالي ابن بن خاله الفهله العريس العريس العريس الزيدي، بعد موسى، بعد أبو العريس بعد العريس اخوه العريس موسى الزيادي بعد موسى بعد ابو العريس ابو العريس على الراس ابو العريس جوا فدورة راح تكون ونزل جوا نبيل الوعلي نبيل الوعلي يلا شدها، من مرتضى الحجار رسول الزعيم لعيون الحجار وبيت الحجار بعد خالد زمان القصيصي ابو زيود بعد زمان تماسيح النجف زعيون فاضل دحام بعد موسى الزيات، أبو إبراهيم عمود عليه. يا يمّا يا يمّا يا ويا لا قاطع الماي لا قاطع الماي لا بقدر صمّحن طاع يا يمّا مترافج وياي. يا رب ليش الضيم يا ايما متر يا مترقى في جيويا مترقى في يا رب اليش الضيم مترقى في جيويا nah. ايوم ايوم علي الياسري, علي, الياسري علي الياسري بعد علي الياسري وتاج اخوي وتاج راسي ابو فاطمه القرعاوي القرعاوي الاقرع اخو تاج الرأس الاقرع وزلم الاقرع الف هلا يا يما يا يما يا يما, يا يمّا طهران ابو هلال طهران بوهلال هلال شيلات برنوباش وباش شيلات برنو وباش طهران بو ولك ما هو حال ما هو حال لو من إذا لم تجد غير الأسنة مركباً إذا لم تجد غير الأسنة مركباً فما حيلة المنطر إلا أركوبها منطر منطر منطر اظلر عا ظلر عن نجم للصبح اظلر عي اي اي النجم عن نجم للصبح منطر ومنرب عبد الليل جرح من طار من على اسن غصب ركوب على سنه غصب منطر فلا غير لا سنه رجب ليه مصطفى الحلاق خويا تحيه لسعد الزيادي اخوي وتاج راسي موسى الزياد موسى الزياد يا نجاح العيون اخوتي الزياد ونعم منك فاضل دحام رسول الخزعلي سيد علي الياسري كلهم على الراس تحياتنا أخادم، همنه، إخادم. يا ويلي يا ويلي وخر عني مدري مني أنا جني. ما مدري مني أن جني وخر عني وترس طوفا بذاني بذاني. ما بيها مجال ترستمن بذاني واخر عني يا دنيا ارجوك والله يا دنيا ارجوك من دحا ارجوك والله واخر عني ترى الخزنه هلمت يات منين جون منين جون ودالبوني يا ماخذين الولد لا في وريد ويا انا هم لي اهل الامور ما على افرجا يا ماخذين الولد لا في وريد ما انا هم لي اهل الامور ما على افرجا يلا فلاح فلاح ابو السماي احلى مرضى الغالي وبعد مرضى الحجيمي وللصبح مرضى استوي مصطفى الشمرتي مرتضى الحجار اكرم عامر اكرم عامر شدها شده ويانا طول وقتي قوم سعد العريس موسى العلم صاحب الدعوة العيون أمير, أمير. عيون أمير. أمير. أمير مصطفى الحلاق الغالي أخويا أبو شهد الغالي <تصفيق> العيون هيا الله هذا العلوى هذا الياسري أبو شوارب كل الحضور على الراس صفاوي هاي من مصطفى الحلاق؟ أس من مصطفى الحلاق؟ العريس سعودي أخوة العريس أبو العريس علي الحار والعيون علي الحار واقسة كله صدح على دولار مطلوب على استيج على دولار يا يما يا, يا ما حزينة يا ما حزينة يا ما ركبنا الخيل ما حصّدينا بس السرج يحسين، آمين، حيّ الله عمامي، حيّ الله أمير، حيّ الله سعد، حيّ الله موسى، حيّ الله علاوي كل اللي جانا على الراس، أخوتي وحزام الظهر، حبيبي أنت، يلا شيل هي العمامي عالناصر ناصر شلع احلى موسى احلى سعد احلى سعد امير على الراس شيلو من امير ناصر سعد ناصر بعد موسى جميعا والحضور جميعا شيل زياد أحلى سعد الزياد برغام الواعلي برغام الواعلي أحلى أسدة يونس يا يما يا يما خو الناقة عرجة والحمل نص صدغار سيد فلاح الميالي سلامة وسالي حبيبي احلى ابو العريس خالي ابو سعد من هلا والناق عريجا الحمل الحمل من الصدغار أسعم موت الاخير العزوه والهيبه كشختنا وعقامنا ابو مير الزيادة ونعم بعد ابو مير بعد ابو مير العزوه والخيبه الله يديمك كنا ان شاء الله تعبناك اليوم يا روح ابو امير الغالي رضا الشبلاوي احمد الشبلاوي حيا الله الشبل وقطاع السايديه العلوه واهل العلوه باسم القرعاوي محمد إحسان القرعاوي واحد علوه واحد علوه طلاب القانون شيل يا أحلى موسى الزياده سعد الزياده اهلا وسهلا بكم كادر ماس نورينه يحيى الزياده على راس كل الحضور كادر شلع قلع ثواناً، شوار حضور جميعاً، السادة، على الراس، دائم انا عم يغني غني استاذه يا بنات يا تنشد هذول امنيه يا تنشد هذول امنيه نجاوب ولا امنيه امنيه كل احنا اصل واحد وتربطنا الحكيميه حجيميه هي يل تمشي هذا مني انا اجاوب والانبيه الانبيه الانبيه وكل احنا اصل واحد وتربطنا الحجيميه حجيميه حجيميه لو طاح اصفار احجيميه لو طاح اصفار هاي بسمة اهل غماس بعد اهل غماس القعيد كل اهل غماس الحضور جميعا نعير ابو كيان تحسين الزيادي على الراس وحسان الزيادي أبو كيان الزيادي مخلص الزيادي ألف هلال زيان اسمع تتت... شعباوي آل زياد بعد آل أحمد الصريفي بغيابه بعد أحمد الصريفي من عيون الخال أحمد طلقاتي تثور ويجدح زنادي طلقاتي تثور ويجدح زنادي بكل ركن يا وصل زيادي بايع روحه بايع روحا زياد ابني. زياد ابن زي زياد ابني. زياد زياد ابني. زي روحة. مكان الغالي العيون الثالي باب الزحام أبو عباس العلم العلوة وزلم العلوة أحلى صلاح الغالي ملك المخطر أها أها أها زايد الأحلى الزايد زايد الأهل زايد وأهل الحي هم موجودين زايد الأهل زايد وأهل الحي موجودين زايد الأهل زايد وأهل الحي موجودين جاهية لأخوي وعظيني صباح الزياد عيد الوالد عالراس شيلو. أغرض الغالي أغرض الحجيبي هذا اللحظة اللحظة 25 بحر شلة كبيرة برهومي وعلى إبراهيم بعد إبراهيم كلك فينا احنا نشور شلك فينا احنا أو وكل الناس تسولف باسمك اسمك زيادي كل الناس تسولف فيه اسمك زيادي كل الناس تسولف فيه تحيه لعلى لهيب واحلى لهيبات احمد سعد احمد سعد في غيابة على الراس والله باسم موسى الزيادي بعد موسى وامير الزيادي هيا لكل الحضور عالراس شيلو جانب جانب جانب جانب جانب. جراوية هلهن عالوش بلاوي يا راعي يا راعي المراجل يا معدلها خادم العلي أتلوك لك وانت لها يا راعي المراجل يا معسلها العلي أتلوك لك وانت تلوك لها يا يابا يا يابا يا حنا فينا يا شلك بينا شلك بينا احنا نشوف شلك بينا سجد دلال محمد دلال محمد محمد اهنا مو كره اهنا مو كره اهنا مو كره شالو على الحار مطلوب على السيح حبيبي. أحمد زيادي وعاد عباس ألف هن أبو رضا أبو رضا الغالي أفروضة. ويا كيكه يا كيكه جبنا لك كيكه يا كيكه جبنا لك كيكه يا كيكه <تصفيق> جبنا لك كيكه يا كيكه صباح العبساوي صباح الاحساء أحلى. أبو أمير الزيادة، موسى الزيادة، أمير الزيادة، بلال زيادة عراس، حسن الزيادة، تحسين الزيادة، بخلة الزيادة، أبو حسان الزيادة، كل الزيادة زيادة،, زيادة. ويفاركونه الهيبه مبارك عرسك، مبارك عرسك، وهيل وطش بالولاية يقدر عرسك يا المرتب هيلو بجلو من الولاية عدنان الحكيمي أحلى زياد هوية أحلى السماوة هل فيهم عرسك يا مبارك عرسك يلهيبه مبارك عرسك يلهيبه قاتر يزفونه اللي إلى حنته قاتر يزفونه اللي إلى حنته Yeah oh,